وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لَكَ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله, ومن الذنوب إلا الله ولم يسروا على